پرسیدم نگیل چرا برگش بود هیچی هیچی نشد اما تابلو بود حالش عادی نیست من هم خواستم برن دستشویی و سمت دستشویی ردتم هنوز در حیلو پونزمی تیزو نشده هم که یه مورد که از جنت مزاکی های که تمام سوخته بود و لباسی بتن نداشت چشای قرمز داشت از شدت بحشت نزدیک بود نمیتونستم باور کنم که همچنین خلقتی واقعیه و بعد به خودم اومدم و, خودم و به همچه ازتا خودم به بقیه رسونم گفتم خدا به دادمون برسه بیچاره شدیم بچه ها علی گفت از تو هم همون چیزی که من رو دیدی و من هم تایید کردم گفتم بهتون نگوم که شاید اولش مزقرم کنید اگه بهتون بگم که همچین چیز عجیبی دیدم اما حالایی که تو هم دیدش مطمئنم دقنام از دست اب درسته نگفت باشید باشید بچه بسیاری جمع این اینجا که جای ماندن نیست همه مشکول جمع کردن بسایی بودید ناصرتون یه از همه همون شده تر بود جروعی چادر بایستاده بود جمع کردیم و رفتیم اما وسط راه به طرز عجیبی که راهو رو کرده بودیم راهی که به اعلامین اومده بودیم و ازش مطمئن بودیم که نمیتونستیم گم کنیم و گم کردیم و دیدیم به ناوه چار برگشتیم و شدیم تا صبح توی همون چادر صبر کنیم همگی برگشتیم بعد مدتی یه باره انگل وارش سنگ روش شد سنگ های ریزه ریزه از آسمان می اومد بستقی می به سمت ما مودان سایه های موجودان نزدیک ما می شدن در روی چاله رو که صدای دودو دو بیداد از اطراف میومد. اومد به طوری که ما تو اطراف رو نگاه می که ببینیم چی شده یا کسی اینجاست رو اما هیچ خبری نبود همینطور سنگ میومد اومد و سمت ما وسایه مودان عرکت می کردن سابر یه دیگه گریش گرفت و گفت بچه ببخشید من شمال اینجا کشونم بعد هم این طوری این که از دست ساده باشه و رفت از چهارو در فاصله گرفت گفت اینا رو بذارید برم من بودم که اینار رو اینجا کشونم من رو ببرید داد میزد و اینا رو میگفت و گفت با دوستان که آینا شده باشید که ما اینگار همان پیل از دووت دست اومد وقتی اومد انگار بارش سنگ کم و کمتر میدرد تو جایی که بارش اون سنگ به دفاران رسید و انگار تموم شد اون موجود لات سایه هم راهم در حال حرکت بودن انگار آرومی منظم شدن پیرزن رو به اون ما باز بودیم با باز یونی عجیب صحبت میکرد در نهایت اون موجودات با خبیلشون رفتن انگار پیرزن رو من را تو میدم مگه به یکی تو نگفتم بری الان دیگه بری دو پشت سر تو هم نگاه من کنید ما تو جایی که همارو همراه میکرد تو راه نمیزدیم از ترس چیزی نمیگفت دلان تو کام ساکت کنیم وقتی برگشتیم مستا زود رفتیم مستا خونه پدر بزرگ عبدالحسین و معذره رو براش تحریف کرد پدر عبدالحسین از صحابی بود و یک ساعت داشت بعد ها حاضر شد داستانو بگه گفت سال ها خب تقریبا سال 1316 بود که اونجایی رستای آهود بود که دو نفر از خدا بخبر یه هوی تصمیم گرفتن و کمک گرفتن از و مبکل به تلاها و دور اطراف دست بدا کنم. تا بلکه کم پولیار بشن اما آفلیم که موجودات همینجوری برای آدم کاری انجام نمیدن و بر تنها خود اون دو نفر بلکه تمامی احالی به وسیله همون شیاطین بیچاره شدم میگن یا تیسوزی حضور کمه رو رو الان شده زمین بیابونی خرابه تایلان هرکی اونجا رفته زنده بر نگشه ناصر گفت یعنی, یعنی میکن بود مهم در بزرگ گفت بله و که اگه دوباره به اونجا برگردی بدون وجودت دنیا رو